Це чистий експеримент нашої сім'ї. Вишиває соломкою Наталія Лашко з 1984 року. Каже, солому для своїх робіт вирощує біля будинку. Цієї ідеї, що я хочу спробувати вишивати солому, я поділяюся зі своїм мужем, Владимиром Лашко, і ми стали експериментувати. Ми її варили, ми її кипятили, ми її намагалися там чого-то з нею робити. Я вже не знаю, що. Проблема – це генетично змінена солома. Вона коротка, вона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 вишивати світлою соломиною. Ця техніка була оцінена в Х'юстонському фестивалі ось вишиття. на вишиті. тисяч претендентів, які були виставлені, вона потрапила в головний приз в номінації інноваційної технології. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.